الإله البابلية آنو، ما أسراره؟ وكيف حكم هذا العالم؟ في زمن تعددت به الآلهة كباراً وصغاراً بعوالم مختلفة سفلى وعليا، إلا أن إلهاً واحداً، واحداً تفرد بقوته وسلطته. إله بابلي لقب بالعظيم، يتحكم بالمصائر، يتخذ القرارات وينفذها. له القوة العليا والسيادة المطلقة فمن يكون؟ إنه الإله آنو إله السماء والذي يأتي اسمه في قوائم أسماء الآلهة بصفته أبلهم لهم فهو مصدر كل السلطات والأوامر الإلهية وأبل للعديد من الآلهة الطيبة والشريرة أيضا فكان مصدر للخير والشر في آن واحد وكإله مهم وكبير كان يرمز له قديما بنجمة ذات ثمان رؤوس والتي كانت تشير إلى جهات الكون الجغرافية مما يدل على أن الإله آنو كان متواجدا في كل مكان وفي كل الجهات لم يكن الإله آنو وحيدا بل كان إلها قويا مع آلهة كثيرة يساعدونه ويتخذون القرارات معه فكان الإله آنو رئيساً لمجلس الآلهة المكون من خمسين إلها يطلق عليهم الأنوناكي والإيكيكي مجلس ضم جميع الآلهة الكبار وصغار ذكوراً وإناثاً متحكماً هو بزمام الأمور يساعده في ذلك ابنه الإله إنليل ليسير النظام وفقا لطاعته وخوفا منه ومن قوته بقبضه يده يتحكم بالكون كله ويستحيل ان يخرج شيء عن امره جاء ذكره في العديد من النصوص والالواح المكتشفه ورسمت نجمته في الكثير من الاماكن ساردين العديد من التفاصيل كقوته وعظمته وحكمته في كل شيء ويصف هذا النص قوة الإله آنو وسلطته العليا قائلا يا آنو كلمتك هي العليا من يستطيع أن يقول لها كلا يا صاحب الصولجان والخاتم يا رب التاج المجيد تنحني لأوامرك الآلهة وبقوته كان الإله آنو سلطته في التحكم بكل شيء حتى في مصادر الناس فكان من ضمن أعماله في مجلس الآلهة أن يتخذ القرارات بهذا الشأن بمساعدة مجموعة من الآلهة تسمى بالآلهة التي تقدر الأحوال وبعد أن يتخذ آنو قراره يكتبه على لوح يسمى لوح المصائر لينفذ الحكم ويحدد المصير وكان للآلهة آنو مراكز كثيرة لعبادته ومدن شيدت فيها المعابد والمزارات لاجله من اشهرها المعبد الابيض في مدينه الوركاء والذي اطلق عليه المنقبون اسم زقوره انو بجدران مصبوغه باللون الابيض وبتفاصيل كثيره غرف ومداخل وساحات اضافه لمعابد اخرى كثيره متفرقه مثل معبد بيت ريش وكما رمز له بنجمه ذات ثمان رؤوس كان الرمز الحيواني هو الثور أما رقمه الرمزي فكان الرقم ستين، والذي أصبح رقما مقدسا ومميزا وأساسا للحساب الستيني في قياس الوقت والدوائر كانت هذه نبذة بسيطة لإله بابلي قوي ارتبط اسمه بالكثير من القصص والأساطير، وامتدت سيرته واستمرت حتى يومنا هذا إلى هنا تنتهي حلقتنا يمكنكم التواصل معي على صفحة الشخصية على الإنستغرام والفيسبوك الموجودة في صندوق الوصف نستقبل النقد والملاحظات والاقتراحات منكم وحتى لقائنا الآخر انتظرونا دمتم بخير